Hali gani mpendwa mtazamaji wa Global TV online? Ni wakati mwingine mzuri ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Ziza Shim niko na mchambuzi wetu Elvan Istanbul na mada jadi leo ni kuhusu sakata la kesi na mkabili mbunge wa Kiadondo Robert Kiagulanyi al maarufu Bobby Wan Istanbul. leo Bobiwani Wan akiachiwa na jeshi ambalo lilikuwa likimshikilia liki I mean likimshikilia lakini baadaye muda fupi baadaye akakamatwa tena na jeshi la polisi na kurudishwa korokoroni. Hebu, hebu tuambie tuambie kwanza unaelewa nini kuhusu kesi ambayo anamkabili Bobby Wine. Bobby Wine ni Bobby Wine ni mbunge, ni mbunge wa jimbo la Kiadondo kule Uganda. Sasa siku kadhaa zilizopita alikuwa na mkutano mmoja kule kaskazini ya Uganda sehemu moja inaitwa Arua. E, wakati wa mkutano ule e, kuna kijana mmoja au mtu fulani alipig, alirusha jiwe likaenda kuvunja kio cha la raisi Museveni nafikiri alikuwa anapita mitaa ile eh kwa hiyo kitendo kile kikafanya polisi e, kumkamata eh Wine e, na kumweka ndani na baada ya kitendo kile kukamatwa kwake nafikiri kukatokea maandamano makubwa Kampala na watu wengi wakakamatwa pia. E, lakini baadaye tukaambiwa kwamba e, atafunguliwa mashtaka e, mashtaka ya kukutwa na silaha pamoja na bomu. E, jambo lile lilisababisha vurugu kubwa nchini Uganda a, na vilio kutoka kwenye taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu kwamba kama ndivyo basi afikishwe mahakamani. Kwa hiyo leo asubuhi saa tatu asubuhi akapelekwa kwenye mahakama ya jeshi ambapo hatujui alifunguliwa mashtaka gani huko ndani ya mahakama ile ya jeshi lakini tukaambiwa tu habari zikazagaa kwamba ameachiwa huru lakini akakamatwa tena na akape, akapakiwa akampakiwa kwenye helikopter. mpaka sehemu moja inaitwa Gulu ambapo kuna mahakama pale sasa ya kiraia kwa hiyo alipelekwa huko na na, na akafunguliwa chaji hapo na akasomewa mashtaka hapo wanasema ni mashtaka ya uhaini. Kwa hiyo mpaka dakika hii tuna habari ambazo zipo sasa hivi ni kwamba bado yuko mikononi mwa polisi. Alikamatwa akiwa mzima lakini baadaye zikavuja picha zikimuonyesha akiwa katika hali mbaya kulikweli baada ya kupigwa Na na tena ikaja katoka taarifa nyingine ikikanusha kwamba picha zile hazikuwa halisi. Lakini leo tumeshuhudia Bobby Wine akiwa katika hali ambayo inaonyesha bado hayuko imara. Hata kutembea takembea wakati akiingia na kutoka mahakamani inaonyesha dhahiri kama ni mtu ambaye amepigwa ame, ame kweli labda wazetu Uganda wanayo sheria ambayo inaruhusu hawa wanajeshi wakimkamata mtuhumiwa kumwadhibu kama alivyoadhibia Bobby Wine eh, kwanza suwezi kujua kama ni alipigwa na wanajeshi au polisi lakini mimi leo pia nimeona video yake wakati anaingizwa mahakamani ya kwenye benchi yamechikiliwa kabisa na maaskari yani hajiwezi kabisa kama ni mzee wa miaka tisini Kwa hiyo uh, sijajua hasa kwamba taratibu za Uganda ziko vipi lakini ni moja kwa moja kwamba Bob Bobwine ameonekana kwamba ni mtu ambaye amejeruhiwa uh, au kama hajjeruhiwa basi atakuwa na umu wa kitu fulani ambacho ni very serious kwa sababu ameonekana yuko hoi bintaba na Asante Stambuli uh, Uganda ni majirani zetu sasa na kuna mwingiliano mkubwa kati ya Tanzania na, na Uganda. Hiki kinachotokea Uganda sasa hivi tumeshuhudia mpaka wasanii pia wa Tanzania wameguswa na kutoa matamko kama ilivyokuwa ma, kwa wasanii wa nchini Kenya na nchi nyingine. Unafeel hiki ambacho kinaendelea Uganda Tanzania tunajifunza nini sasa? E, kwa kweli e, sisi kama wachambuzi lazima tuseme kwamba tunajifunza kitu kimoja kwamba E, mtu akituhumiwa kwa jambo lolote e ni vizuri sana vyombo vya dola vikaharakisha sana kumpeleka mahakamani kwa sababu mahakamani ndiko ambako kunapatikana haki na hili jambo tumeona wa Tanzania kama unavyosema wasanii wame, wame wa hapa wamezungumzia au kulaani kitendo cha kukamatwa yule au mbunge huyo wa Uganda lakini pia nimeshuhudia leo e, jirani wa Kenya hapo watu wakiandamana na mabango E, kushinikiza vile vile kwamba huyu mtu aachiwe. Kwa hiyo e, kama kama niuliza kwamba nini cha kufanya au tunajifunza nini kwamba e, mtu akikamatwa kwa tuhuma yoyote ni vizuri sana kuharakisha kumpeleka mahakamani kwa sababu kule ndiko haki inapatikana. Asante sana Samuli. Na mpenda mtazamaji mpaka hapo hatuna la ziada wakati mkuta na huwezi kushindana nao. Jitendo langu inaitwa zizi ya a kumbuka na mchambuzi wetu Elvan Istanbul na kurejesha studio namba moja kwa Catherine Kahabi kuweza kuhitimisha Global Habari mpaka wakati mwingine heri.